На Інгульському мосту попереджувальна табличка. 12.00 патрульна поліція перекрила рух транспорту з обох боків. О 12.03 одночасно почали розведення пішохідного понтонного та Інгульського мостів. Перше подивитися, як розводять мости, прийшла сім'я Ліпницьких. «Коли відкривався міст, мені не було страшно, це було прикольно. Сьогодні ми з мамою спеціально прийшли подивитися, як розводять міст. Я вперше таке бачу. Так як я захоплююся підводним світом, мені дуже цікаво подивитися... ...на військові кораблі, які будуть проходити». О 12.30 до акваторії почали заходити військові кораблі... ...військово-морських сил України. Попереду – Переяслав. слідом за ним – десь Соколь. Судно успішно пройшли всі три мости. Привет! Привет, Відпрацювали всі механізми на відмінно. Ніяких нарікань не було. Встигли розвести в зазначений час, навіть із запасом. Варварівський розводили горизонтально на 90 градусів. Його інакше не можна. Інгульські підіймали повністю на 72 метри. Розведення мусів тривало з 12.00 до 12.40. ...а вже о 12.44 відновили рух транспорту. Для зменшення трафіку на час... ...розведення мостів був забезпечений проїзд через Миколаївський суднобудівний завод. Нагадаємо, 17 серпня в Миколаєві розводили мости. З акваторії Миколаївського суднобудівного заводу вийшов ракетний катер Прилуки. Ніна Булах, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв.